Вітаю всіх підписників мого каналу. Сьогодні в мене трохи незвичайне відео. Почну я з того, що мені дістався в руки досить старий комп'ютер. Орієнтовно йому близько 20 років. Я саме його зараз показую. Я його ще не розбирав, не дивився, що в ньому всередині. На наклейці можна роздивитись. Пише Intel Pentium 3 і CD-привод 36-швидкісний ще стоїть. На даний час це досить раритетний комп'ютер. Зараз я спробую відкрити його. Тут немає прикру... ні одного болтика прикрученого. Подивимося, що в ньому є всередині. І можливо, якщо вони є один болтик. Зараз я його спробую відкрутити. Візьму викрутку. Рукою не зручно, я поставлю на паузу, розкручу, тоді розберемо, подивимось, що в ньому є. Так, знімаємо кришку, і бачимо, в принципі, вся начинка в нього є на місці. Є флопік, є жорсткий диск, не можу звідси роздивитися, якого він об'єму. Є АДЖІПІ-відеокарта, є мережева карта старого зразка, ще на два типи мережі, на коаксіальну мережу також. Є звукова карта. Подивимося, яка в нього оперативна пам'ять. Дімовська пам'ять ще. Не можу визначити, якого вона об'єму. Ну що, зараз я його спробую підключити, подивимося, чи він взагалі працює. Я підключив до нього клавіатуру, мишку, монітор і живлення. Ось зараз я його спробую перший раз включити. Не знаю, чи він запуститься взагалі. В покрайній мірі включився. Працює. Жорсткого диска він не бачить. Але оперативної пам'яті, якщо подивитися, це 128 МБ має. До мене телефонують, я мушу відповісти і зараз продовжимо зйомку. Продовжимо огляд цього комп'ютера. Пам'яті в нього, як я вже казав, 128 МБ. Жорсткого диска він взагалі не бачить. Дивимося ще тут, що можна в BIOSі виглянути, видивитися. Блок живлення теж скоріше всього понадувалися конденсатори. Це видно по просадці напруг. Там, де 12, мінус 12 вольт і там, де 5 вольт, плюс 5. Є просадки по напругах. Температура процесора. Показує 40 градусів, процесор сильно не гріється, хоча комп'ютер вже хвилин з 10 і включений, але в принципі це не дивно, тому що нагрузки на нього зараз немає ніякої. Так, що ми ще тут можемо глянути? В принципі тут більше нічого такого і немає. Спробуємо визначити жорсткий диск. Схоже, він має 20 ГБ. А не бачили його по тій причині, що через сівшу батарейку злетіли всі налаштування біоса. Спробуємо запустити і подивитися, що на цьому комп'ютері є. Навіть Windows XP встановлено. Це, напевно, взагалі без сервіс-паків, тому що xp з другим сервіс-паком, наскільки я пам'ятаю, займала, точніше, вимагала не менше гігабайта оперативної пам'яті, здається. У мене десь валялося кілька планок дімовської оперативки. Тому можна буде спробувати доставити і подивитися, так, користувач пише один пароль, а паролів взагалі не було, так що можна подивитися, що в ньому було встановлено і використовувалося. Ще раз покажу сам системний блок. Прислухатися, чути, як він шумить, як стрікочи жорсткий диск. Вже майже догрузився Windows. Судячи по тому, що є на робочому столі по ярликах, цей комп'ютер використовувався, скоріше всього, в якійсь установі, можливо, якимось юристом. Так як він usb мишки не бачив, я знайшов в себе мишку на PS2. Порт, я підключив зелений штекер, тут видно. Бабуть, комусь буде дивно таку мишку наразі побачити, але в мене завалялася ще мишка з шариком. Це навіть не оптечна мишка. Я не знаю, скільки цій мишці років. Також в мене завалялися три планки ось такої пам'яті. Цього планка на 32 і ще була планка на 128 і на 256. Я її вже доставив в системний блок, як можна бачити. І зараз спробую запустити, чи вони робочі, і чи їх сама система розпізнає. Пробуємо знову включити. Дивимося на результат. Заходимо знову в BIOS. І ні, оперативної пам'яті він бачить лише... 156 мегабайт. Це вже краще, ніж було, але це таке мало. Напевно, планка не на 128, а на 32 мегабайта була, і тому різниця така невелика. А великої планки пам'яті він взагалі не бачив. Зараз я спробую переставити місцями, можливо, тоді сприйметься. Ось я спробував поміняти місцями тих дві планки, які я поставив. Одна з них виявилася практично ідентична, такі самі, як тут була встановлена. Я їх поставив одна біля однієї і іншу планку я поставив в останній слот. Ну що, пробуємо знову запустити. Я системний блок поклав, так краще доступитися до його внутріштів. І дивимося знову на результат. Вже бачу, що результат кращий. Пам'ять йому, порівняно з тим, що в оригіналі в ньому стояло, практично подвоїлась. Дивимося зараз, що скаже Windows після завантаження. Вже видно, що Windows розеє швидше. І так, вже працює мешка. Що я хочу подивитися, це який в цьому комп'ютері процесор і скільки по факту він бачить пам'яті, і також яка відеокарта. Ну, значно швидше вже працює. Windows XP з третім сервіс паком. Ну, Що я можу сказати? Я не очікував. Я думав, це взагалі без сервіс-паків буде, але, як бачимо, є Windows з третім сервіс-паком. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Так, процесор Intel Pentium 3, 551 МГц, і 224 МБ оперативної пам'яті. дивимося. Що в ньому ще є по обладнанню? Так, відеоадаптори. Rage Fury Pro. Наразі не можу сказати, що це по параметрах. Це представляється відеокарта. Знаю лише, що вона по типу AGP. Скільки в неї пам'яті тут складно сказати? Такої інформації тут я знайти не можу. Можливо, хто пам'ятає, де в Windows XP можна подивитися об'єм відеопам'яті на відеокарті. Напишіть в коментарях. Мережева карта Realtek. Наскільки я пам'ятаю, тоді ще не було USB 2.0 і це ще USB 1.1 на цій материнській платі. Так, дивимося ще властивості жорсткого диска, Fujitsu. Так, так як я і казав. Це жорсткий диск на 20 ГБ. Не знаю, в якому він стані, але Windows поки що загружається без особливих проблем. Ну, буду щось з цим комп'ютером робити, спробую його проабгрейдити по максимуму, наскільки його можливо. І, напевно, все-таки зроблю ретроігровий комп'ютер. У мене є USB джойстик, який підтримується в Windows XP. Є В інтернеті можливо скачати, і в мене є на дисках, велика кількість ігор старих для старих комп'ютерів. Тож, побачимо, що з цього вийде. Я спробував переставити одну планку пам'яті на іншу, а також через перехідник підключив e, e, SATA-диск об'ємом на 80 ГБ. І зараз спробую включити, чи це все буде комп'ютером сприйматися. Пам'яті він більше не побачив. Жорсткий диск. Зараз спробуємо ще на 80 ГБ жорсткий диск. Як секундарі мастер. Ось бачимо. Здається, в мене на цьому диску був встановлений Linux. Я зараз спробую <завантажити> і подивитися, чи Linux взагалі зможе завантажитися на такому комп'ютері. Linux на ньому завантажитися не може. Спробую я його спочатку вичистити. Подивитися, можливо якийсь процесор підберу, трошки потужніший під нього. І після цього будемо продовжувати. А наразі до зустрічі у наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал а також пишіть в коментарі, якщо хочете побачити продовження.